Scienceportista löydät tieteenalakohtaiset oppaat, jotka sisältävät muun muassa monenlaisia e-aineistoja oppimisen ja tutkimuksen tueksi. Tarkastellaan esimerkiksi tietojohtamisen alaa. Englanninkielisen oppaan sisältö on jaeteltu aineistotyypeittäin. Artikkelit ja tietokannat sivulla on nostettu esille tieteenalan keskeisimpiä tietokantoja. Voit hakea aineistoa suoraan näissä tietokannoissa tai hakea kaikkia aineistoa Andorista. Sivulla on myös lista monitieteellisistä tietokannoista sekä kattavampi lista tieteenalakohtaisista tietokannoista. Kirjat-sivulla on nostettu esille alan e-kirjoja. Lisää kirjoja löytyy eri tietokannoista, tai voit myös hakea kaikkia kirjoja Andorista. TTYn kirjaston painetuista kirjoista löytyy perusasiat, joita alan opiskelussa tarvitaan. Voit esimerkiksi selailla Tutkatissa kunkin luokan kirjoja seuraamalla sivulla olevia linkkejä. Opinnäytetyöt sivulta löydät kotimaisia ja ulkomaisia opinnäytetöitä. Sivun vasemmassa laidassa näkyy TTYn uusimpia diplomitöitä ja väitöskirjoja. TTYn opinnäytetöitä voit hakea useasta tietokannasta. Muiden opinnäytteiden lähteitä löytyy alla olevasta laatikosta. Lehdet-sivulla on nostettu esille joitakin alan keskeisiä lehtiä. Huomaa myös ohjeet lehtien luotettavuuden ja tason arvioimiseen. Sanakirjapalvelut tukevat tiedonhankinnassa esimerkiksi hakusanojen muodostamisessa. Tällaisia palveluja ovat muun muassa MOT-sanakirjat, Termipankki, finto, sanasto- ja ontologiapalvelu sekä Meriem Websterin sanakirja ja tesaurus. Standardit-sivulta löytyy tietoa standardeista sekä linkit keskeisiin palveluihin. SFS Online on tärkeä ja ensisijainen lähde voimassa olevien standardien löytämiseksi, sillä kirjastossa ei ole niitä enää painettuna. Huomaa, että sps Onlinein kannattaa mennä kirjaston sivujen kautta tai Sportin linkkejä seuraamalla. Patentit-sivulta löytyy patenttitietokantoja niitä tarvitseville. Käytetyimpiä ovat Derwent Innovations Index, Espacenet sekä kotimainen PatInfo. Muut aineistot-sivulta löytyy linkkejä julkaisutietojärjestelmiin ja arkistoihin, tietoa tutkijapalveluista sekä laki- ja säädöspalveluista. Jos tarvitset apua tiedonhankinnassa, voit ottaa yhteyttä suoraan oman alasi tietoasiantuntijaan.